Володимир та Ганна разом із дітьми виїхали з Маріуполя 20 березня. Весь цей час знаходились у Бердянську та 26 березня дістали з Запоріжжя. «Ми їхали, нас вивезли сусіди, вони їхали в Бердянськ і ми до них підсіли. З двома дітьми, два хлопці, і ми їхали через Мангуш, а потім на, на Бердянськ. Бердянськ. Так, було шість блокпостів. Найважчий був перед самим Бердянськом, дуже прискіпливо, дуже, дуже неприємно, так роздягали, дивилися. Військові частини з Бурятії були, дуже погані люди. Дуже, дуже неприємно, дуже, важко. дуже муторно все. Бердянську прийняли дуже-дуже добре, ми жили 20-го числа в спорткомплексі, люди дуже-дуже чуйні, кип'яток був. Ну, вони там. Скрізь, цілу добу працюють, кип'яток є, можна, рядом була церква, там нас годували теж, кашу варили, там інколи борщ давали, тому люди дуже добре зустріли, дуже, кожен хотів чимось допомогти. У подружжя в Маріуполі залишився ще один син та батьки. Я не знаю, де моя мати. Мати на, а, живе на Курчатова, Курчатова. и там мало что залишилось, и мы не знаем, есть у вас Я не знаю, где он? Так, у меня там сын с навесткой на нашей хате залишилось, с ними сваха. Гратом вони двадцять першого, там ну теж майже нічого не залишилось. Ну, живуть. сусідська сваха, хотіла вона з восточного, бо вона хотіла додому прорватися, не змогла вже 20-го числа. Її повернули, бо там бої, і вона живе зараз. З моїм сином теж він її в хаті вибиті шибки, да. зламаний гараж. Ну прилетіла з нам. Да на кухню в перший вікно. раз прилетіла важка міна, а другий раз авіавіналі самоліта літак випустили. Так, да, І це дуже дуже страшно, бо дуже страшно, і зараз там, мабуть, вмирає зу. Їм нікуди у вас приватне будинок, і він розум. Там да. є так Ну, на Ну, якщо це буде пряме влучення, то все все. Ми молимось, що сьогодні я допомагала сином, він живе. Багато людей дуже страждає від того. Ну, від від всього цього, тому що нам кажуть, що ми вас. Звільнюємо від чого? Від хати, розбили, від рідних. Нам сьогодні розбили школу молодшого сина? – Кажуть, да, що школу, нову школу, нова школа 26-та. Ми її так ждали. Вона ну, супер школа. І там люди ховались, там теж ховались люди.